♫ جو اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> تنضو على الاكبر جثث وبلا هاي تشوف من حار شوك شبك من ساعات الشديد كل ما تحر يا علم دفن الحسين، يا علم دفن الحسين إكبر إيه <تصفيق> يا علي نهر الحسين يا علي نهر الحسين يكلمك عن طفل صبرك يريدك تنيم ملا والطفيل يا علي هذا نقول ما كلمك نحره لما انت غسله بالدميع يسأل نحره اشتركوا في تتحمل يا علي الله يعينك نزف بسم بس مصايب الله على محمد وال محمد